begini ceritanya aku ini orang Indonesia kalau enggak penuh ilmu di dalam enggak sampai ke puncak LPS aku ini orang Indonesia kalau enggak penuh ilmu di dada, enggak sampai ke terusan Suez Hmm.